Доброго дня, шановні жителі файного міста Тернопіль. Рада вітати вас на відкритті п'ятопостової майки самообслуговування, люкс ваш. Раді будемо бачити вас в себе. Ми знаходимося за адресою села Байківське Шумська 23, навпроти Галицького замку. Будемо раді вас бачити, приїжджайте будете задоволені нашим сервісом. Даний маючий комплекс був збудований е, всього за два з половиною місяця. Компанія «Люксвош» проводила супровід побудівельних роботок, також встановлює каркас і обладнання. Бажаємо мешканцям Тернополя хорошої погоди, чистих автомобілів і міцного здоров'я. З нагоди відкриття сьогодні в нас діє акція. мийка всіх автомобілів безкоштовна, а також пропонуємо власникам карти знижку 20%. Співпрацюємо ми з компанією «ЛюксВаш», дуже задоволені сервісом, задоволені обладнанням, також послугами їхніми. Дуже хороші люди, будемо раді рекомендувати. Don't give up on me, yeah.